وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمع مجالس الذكر التي تحيا بها القلوب فالقلب لا يحيا إلا باتباع شرع الله عز وجل لا يحيا قلبك أيها الأخ المسلم إلا إذا استجبت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن في استجابة العبد لربه سبحانه عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو حياة القلوب استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكل ما يأمر به الله عز وجل ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حياة للقلوب الصلاة حياة الصوم حياة القرآن حياة مجالس الذكر حياةٌ للقلوب ذكر الله عز وجل حياةٌ للقلوب البُعد عن معاصي الله عز وجل حياةٌ للقلوب فعل ما يُحِبُّه الله حياةٌ لقلبك والمؤمن العاقل يسعى إلى حياة قلبه لأن نحيا القلب بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحب الله فسيحب الله عز وجل ويعظم الله ويتعلق قلبه بالله وحده سبحانه عز وجل ولعشتي حياتك وقلبك متعلق بالله معظم لربك ترجو رحمة الله تخاف عذاب الله هذا عنوان سعادة العبد هنا غتوصل للسعادة ديال الدنيا والاخرة باذن الله عز وجل اذا راه كل حاجة كامر بها الله سبحانه وتعالى لابد ان تعتقد اعتقادا جازما انه لا الامر ديال الله سبحانه وتعالى فغيحيا القلب ديالك سيخشع قلبك سيخضع قلبك سيطمئن قلبك ستطيب حياتك سيصلح اولادك ستصلح زوجتك، سيطيب رزقك، سيبارك الله عز وجل في رزقك، سيبارك الله عز وجل في بدنك، يبارك الله عز وجل في اهلك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تفضل الله عز وجل وإذا أنعم الله وإذا أعطى الله فلا تسأل لعطائه، فلا تسأل عن عطائه سبحانه عز وجل. فهو كريم فهو كريم ومن صفته الكرم سبحانه عز وجل إذن خاصنا نعتقد هكذا راه كي أدل المؤدين كم شون صليوا لله وللرسول للرسول دعاكم لما يحييكم راه الحياة ديالك الحقيقيه فين؟ إذا استجابت لله فاش كم تصلي وترجع على خدمتك وترجع على تجارتك وترجع على حرفتك فهذه حياة إذا جاء رمضان والناس مأمورون بالصيام فتصوم هذه حياة هذه حياة لأنه كيف تحسب المؤمن وكيف تحسب الإنسان كيف تحسب لي ما عمل من الصالحات أجدرتي من خير يوم تلقى الله عز وجل غيتحسب لك واللي يكون عندك هو أجدرتي من الخيرات فسبحان الله تؤدي زكاة مالك هذه حياة القلوب تحيي أو يحيي قلبك يحيى قلبك اذا بحاك كل الاوامر ديال الله عز وجل وكل كذلك النواهد داكشي اللي كينهى الله عز وجل فيه اللي كينهى الله عليه هذاك راه القلوب كما القلب تيحيا القلب تيموت كما القلب تيحيا بذكر الله وبطاعه الله وبالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك كيموت إلى الانسان عمل نقيد ذلك فالذي يشرك بالله وميت فالذي يعمل بالبدعه ميت فالذي يعمل, يعمل بمعاصي الله عز وجل ولا يتوب ولا يستغفر فهو ميت فالذي يتعامل بالربا وميت وهكذا وهكذا او ومن كان ميتا فاحييناه أو من كان ميتاً ميت القلب ميت ميت بالشرك ميت بالبدع ميت بالمعاصي ميت أو من كان ميتاً فأحييناه فأحييناه بطاعة الله فأحييناه بالرجوع إلى الله كان لا يصلي كان ميتاً لكن لما صار وتاب إلى الله وصار يصلي صار حياً أو من كان ميتاً فأحييناه وانت بعيدا عن مجالس الذكر، كنت ميتا فأحياك الله سبحانه وتعالى، أعطاك الله الحياة الحقيقية، أعطاك الله الحياة الطيبة أنك تذكر الله عز وجل، وأنك تطيع الله، وكاتسعى جاهدا أنك تكون في صف المؤمنين، في الصف الذي يحبه الله عز وجل، وكاتسعى جاهدا وتجاهد النفس، ما تكونش في الصف الذي يغضب الله عز وجل. كاتسعى في حياتك تجاهد مرة طيح مرة نايد تطلب تطلب الله عز وجل كتطلب الله عز وجل وتسأله وتبكي عليه كتقول لي يا رب بيجعلني في صف المؤمنين في الصف من تحبه يا الله وكتطلب الله يجنبك من الصف الذي يبغضه الله عز وجل وهكذا هي حياة المؤمن أمن هو قانس أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ورحمه رحمة ربه المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء مؤمن تيخاف من عذاب الله لكنه يرجو رحمه الله الذي يصلي خيف من الله ويرجو رحمه الله الذي يصوم يخاف عذاب الله ولكنه يرجو رحمه الله ما كيغلبش الخوف بوحدو وما كيغلبش الرجاء بوحدو جامع بيناتهم يخاف الله ويرجو رحمه الله ولا يأس من رحمه الله عز وجل وهذا هو المؤمن أمن وقالس آناء الليل الصلاة عباد عظيمة هذا العبد أنه يخاف الله ويرجو رحمة الله كي يصلي بالليل أمن وقالس آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف الله ويخاف عذاب الله ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فسبحان الله إنسان يرجو رحمة الله رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل من صفته من صفته الرحمة ومن اسمائه الرحمن الرحيم. تقرأ في كل ركعة. ولزاما ان تقرأ او تسمع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فربنا عز وجل متصف بالرحمة. رحمته سبحانه عز وجل وسعت كل شيء يا من يعاني فق الفقر هل نسيت رحمه الله يا من يعاني الهم والغم هل نسيت رحمه الله يا من يعاني المرض هل نسيت رحمه الله ان رحمه الله قريب من المحسنين يمن قريب رحمه الله عز وجل ياتيك الشفاء رحمه من الله ياتيك الغنى رحمة من الله، يكشف الله الهم والغم، رحمة من الله عز وجل، يرزقك الله عز وجل زوجة طيبة مباركة، رحمة من الله، يرزقك الله الأولاد رحمة من الله سبحانه عز وجل، الله رحمك هذه الرحمة ديال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. بغينا نعرفوا كيفاش نحصلوا على رحمة الله. كيف يكون عندنا واحد النصيب من رحمة الله. نحن الفقراء محتاجون لرحمة الله مهما بلغت من الغنى والسلطة والجاة فأنت محتاج للرحمة الله محتاج للرحمة الله في الدنيا والآخرة في كل لحظة تعيشها تمحتاج للرحمة الله لما رحمك الله عز وجل فستقع في أنواع المهالك والفتن فكل عبد فهو محتاج للرحمة الله عز وجل لا غنى للعبد عن رحمة الله أي واحد فينا؟ شو الانسان تيكون تيه شو الانسان تيكون يعمل بالمعاصي بعيد عن الله يصيبه الهم والغم يجمع الاموال ولا يحس بسعاده ولا يحس بطمأنينه يصافر يلبس الأنواع ديال الملابس ولا يجد للراحه, للراحة طعما ابدا فأين توجد رحمه الله وأين توجد الراحه جعلها الله عز وجل في طاعته فإش ربي سبحانه وتعالى كيوفقك للتوبه والرجوع اليه هذه رحمه منه سبحانه عز وجل. اذا في القران وفي السنه كاين مسائل درناها غنحصلوا رحمه الله. غادي يكون عندنا واحد النصيب من رحمه الله عز وجل. فمنها يا اخوان لزوم التوحيد. وتحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل تحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل هذه اللي وفي جميع الأعمال لا بد فيها من التوحيد وإخلاص النية لله عز وجل أي عبادة بغيتي ديرها ويقبلها منك الله عز وجل لا بد فيها من شرطين ضروري يجو الشروط هذه مهمة جداً تعرفها وتحفظها وتعمل بها راه يقبل منك الله عز وجل أي عمل صغيرا كان أو كبيرا راه يقبل منك الله صوم ما منك الله الزكاة ما يقبل منك الله الصدقة إلا إلا توفرت فيها جوج الشروط ضرورية الشروط الشرط الأول الإخلاص هي الإخلاص هي أن تبتغي بالعمل وجه الله عز وجل هذا العمل أو هذه العبادة اللي درتيها كتبغي بها وجه الله باغي الله يرضى عليك وحده لا شريك له ما كيهمك لا يرضى نفلى لا إلا واحد <تصفيق> الذي يهمك أن يرضى الله فلو سألك رجل لماذا تصلي قد لي تنصلي لله هذا كي تسمى إخلاص <تصفيق> الذي يصلي للسمعه وللرياء هذا ماشي لله ماشي عمل لله خاص يكون عمل لله جاي مجلس للذكر علاش ليرضى الله ليرضى الله هذا كي تسمى الإخلاص علاش كتصوم علاش كتصوم؟ ليرضى لي الله، هذا يسمى إخلاص. لماذا تذكر الله؟ ليرضى لي الله سبحانه وعز وجل. هذا يسمى الإخلاص، خاص العمل تبغي به شكون؟ تبغي به الله سبحانه وتعالى. لأن الذي ينفعك شكون؟ هو الله عز وجل. إذا دخلت قبرك وتدخل لوحدك، شكون اللي ما ينفعك هذيك الساعة؟ لا ينفعك إلا عملك الصالح الذي ابتغيت به وجه الله. ولهذا الذين يشركون بالله ويعبدون الاصنام ويعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويعبدون البشر ما غير يوم القيامه من ينفعهم هذاك اللي تعلقوا به صار حطاما صار من حصب جهنم صار من حطب جهنم لكن ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولوم يحزنوا علاش لانه جابوا التوحيد اعمالهم كانت في الدنيا لله يا وحده عز وجل فلهذا أيها الشاب الطيب وايوا الاخ الطيب اشكر الله عز وجل انه كيبين لك الطريق كدير العمل وتريد به وجه الله لا ليرضى لي الناس ولا ليثني لي الناس عليك هذاك ما غينفعك ما, ي... ما يزيدك حتى هذا الشيء المهم هو يرضى الله سبحانه وتعالى فلو رضي الله سخط الناس لا يضرك سخطهم ولو رضي جميع الناس وسخط الله لا ينفعك رضاهم الذي ينفع ورضى الله عز وجل والذي يضر وسخط الله عز وجل ففي حياتك تتعيش ترضي الله الزوجة ديك لا عليها ليرضى الله تحب العبد لا تحب إلا لله ليرضى الله هادشي المحبه اللي كانت خالصه لوجه الله كدوم كما قيل ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل واحد لله الزوجه كبارك لك الله على في الزواج ديالك علاش لان علاقتك بزوجتك مبنيه على الله وكتهنا فيها لله ماشي ماشي يقول باهرك راه مهلي فيها ولا خوها ولا هي تقول لك ليق ليرضى الله العمل اللي كيكون فيه الاخلاص كيبارك فيه الله عز وجل رزقك الله عز وجل الأولاد عندك من نية أن هذه الأولاد يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وتحسنوا إليهم وتنفقوا عليهم وتريدوا بذلك رضا الله سيبارك الله لك في أولادك في رزقك في عملك في كل شيء إلا خديتي أنك بغيت ترضي الله فيرضى الله عنك ويرضى عنك الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرتمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس في سخاط الله سخط الله عنه وسخط عنه الناس. شي واحد بعض المرات كيدير معك شي حاجه خايبه. قد يتهمك قد يرميك بسوء قد يرميك ببهتان كتبقى تضيع وقتك تبقى تدافع على راسك. اترك خليه ولكن شوف انت كيفاش علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هذا العمل اللي رماك به انت كديرو لا ما كنديروش. اذا ربي اللي غيدافع عليا. انا المهم عندي غير رضا الله. باش نسعى جاهدا باش الناس يرضاوا الناس لن يرضوا الا اذا ارضاهم الله عز وجل عنك لان قلوب الناس بيد رب الناس اكون مطمئن راه القلوب ديال الناس راه بيد واحد لأحد والله عز وجل تا كون مع الله مزيان تكون غير في حدود الله تكون غير في مرضات الله كن بعيدا عن معاصي الله كن قريبا من طاعه الله فلا يهمنك أي... اي واحد انا بحالك باش فازوا الصحابه وانتصر الصحابه وانتصر التابعون والصالحون في كل زمان ومكان عملهم لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سوره الانعام اواخر سوره الانعام الشعار المؤمن قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ايها الشاب ارضي أرض الله عز وجل وحده ولا لا شريك له وسطر الحياه الطيبه اذا إذا بغيتي رحمه الله عز وجل خاصك تحقق الاخلاص هو الشرط الاول باش يقبل الله سبحانه وتعالى العمل الشرط الثاني المتابعه شنو هي المتابعه هو متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل اللي بغا تديرو خاص يكون كما داروا النبي صلى الله عليه وسلم بغيتي تصلي الظهر غاتصلّي اربعه ركعات علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات ما تجيش انت راه عندك اخلاص و العمل بغيتي بوجه الله ولكن جيتي بغات تصلي الظهر قلت يا سيدي انا غنصلي الظهر انا مش شاهد و باغي نزيد في العمل نصلي الظهر ثمانية الركعات مقبول منك العمل؟ لا ما مقبولش علاش؟ لانك خالفت هدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة تبغى تصلي ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم سلم صلى واحد تبغى تزيد ولا تبغى تنقص؟ ما تزيد ما تنقص فشرع الله عز وجل كمل نهار مات النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم، صافي كمل الدين. الدين كامل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي جا من وراه ما عليه وما يسعه الا ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي دار الخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إيش وقع، وقع في البدعه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد اي مردود على صاحبه. وفاش كانديروا الخطبه تنبداو كله بدعه ضلاله ها أه؟ كله بدعه ضلاله كل بدعه صغيره ولا كبيره ولا سميه انت سيئه ولا حسانه ما كايناش هادي كله بدعه اي بدعه راه بدعه ما تسميها لا حس لا لا هي راه بدعه كله بدعه ضلاله زيد وكل ضلاله فينا يلاه يعني فالمؤمن تيخاف من الله عز وجل كيدير الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما يمكنش شي واحد غير غير لك الخير بحال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر والموتي أناب وقام وفك ذاك الازار وكيشوف الاصحاب ديالو يصلون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرح سيموت والامه تصلي سيموت واصحابه يصلون آه الا يطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم الان كثير من امه الاسلام لا يصلي خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم راح الراحه في الصلاه وفي الاتباع خلاوا على الصلاه والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا اهواءهم واتبعوا انفسهم واتبعوا تقاليدهم وعاداتهم ماذا وقع؟ وقعوا في الضنك حتى حاجه ما ميسه حتى حاجه ما كتيسر للعبد اي حاجه كيحط في يده معكسه اي حاجه الله يسر الله عز وجل لانه نغيثانا. وترون الحال تشوفوا الحال ديال المسلمين والحال ديال العيشه ديالهم كيولات الا من رحمه الله بالتقوى وبالرجوع الى الله بالرجوع الى الله عز وجل وبالاخلاص وبالمتابعه فاذا المؤمن غادي عند الله سبحانه وعز وجل لكن ما كيفرش هذ الأصلين العظيمين الاخلاص والمتابعه فالرحمه ديال الله عز وجل الناس اللي فيهم اخلاص تحصل لهم الرحمه دليل ذلك قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين باياتنا يؤمنون ورحمتي وسعت كل شيء الرحمه ديال الله وسعت كل شيء كاع المخلوقات اللي كتشوف رحمها الله عز وجل حتى الحيوان حتى احقر الحيوانات فهو شامله الرحمه الله عز وجل انظر إلى هذا الكون، انظر إلى أثر رحمة الله عز وجل، فانظر إلى أثر رحمة الله كما قال الله عز وجل، فسأكتب للذين يتقون لمن يارب يذكر رحمة الذين يتقون يتقون ما يغضب الله عز وجل ويفعلون ما أمر الله هذوق تسعهم رحمة الله عز وجل ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون حققوا الإيمان حققوا الإيمان الحقيقي بالله عز وجل ولهذا قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قال احق الناس برحمه الله احق الناس برحمه الله شكون اللي كيستحق الرحمه الله احق الناس برحمه الله هم اهل التوحيد والاخلاص له هم اهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا عقيده صحيحه النفع والضر بيد الله الرزق بيد الله عز وجل الملك بيد الله تدبير الكون بيد الله لا يستحق العباد إلا الله عز وجل يؤمنون بالأسماء والصفات ليس كمثل شيء وهو السميع البصير يثبتون ما أثبت الله عز وجل نفسه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد وأهل الإخلاص كيف ذكرنا عن الإخلاص هذو يستحقون رحمة الله أحق الناس برحمة الله أهل التوحيد والإخلاص له ويقول فكل من كان اكمل في تحقيق الاخلاص, الإخلاص لا اله الا الله علما وعملا وعقيده وبراءه وموالاه ومعاداه كان احق بالرحمه ففي سيرك الى الله عز وجل المؤمن زوين طيب المستسلم لله يؤمن بالله بملائكته بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يؤمن بما أمر الله عز وجل به يؤمن بالله يوحد الله عز وجل بتوحيد الربوبية والالوهيه والأسماء والصفات يؤمن بالملائكة يؤمن بالملائكة وإن لم يراها المؤمن مستسلم لله يخدمش المؤمن عقله كيخدم الشرع أخبر الله صافي ولهذا في أوائل سورة البقرة ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، المؤمن غالي عند الله يؤمن بغيبيات لا يراها غالي عند الله عز وجل بخلاف الكافر والملحد تستعمل عقله عقله القاصر عقله الذي لا يفهم أشياء كثيرة ولكن المؤمن معشر شرع الله عز وجل كيصبق كي الشرع ديال الله سبحانه وتعالى داك اللي قال الله وما نصدق من الله قيلا وما نصدق من الله حديثا وقال الله عز وجل والله يقول الحق المؤمن غالي عند الله اشاش محرم تؤذي اخوك المسلم محرم ان تؤذي اخاك المؤمن علاش لانه غالي عند الله عز وجل يؤمن بالغيبيات المسلمين فيهم الخير تيامل بالجنه تيامل بالنار تيامل باليوم الاخر تيامن بالقران تيامن بالرسل لم يراهم ويؤمن بهم ويحبهم مؤمن غالي يا اخوان شيء مؤمن وإن عصى وإن سرق وإن زنق وغال عند الله بخلاف الكافر بخلاف الكافر والمشرك لا وزن له إلا أن تاب إلى الله عز وجل فلهذا يا إخوان أحب المؤمنين وإخوانكم المسلمين فيهم خير وإن عصى أخوك المسلم ربه عز وجل فادعوا له وادعوا إلى الله سبحانه وتعالى ورفقا به واخذه باللين وبالرحمة وبالدعوة الطيبه لعل الله عز وجل أن يهديه اذا نشوف رحمه الله عز وجل من تسع اذا كنت على يعني توحيد صحيح عقيده صحيحه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم متخافش ما تخافش يا اخي ما تخافش نفسك نفسك ما تحش بالضيق ما تحش بالهم والغم سرعان ما يفرج الله عنك سرعان ما يفرج الله عنك. تتلقى الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب. تتلقى الله عز وجل يدافع عنك. يدافع عنك. تشوف من الآلاء ومن النعم من الله سبحانه عز وجل. ولكن لا يستحق ذلك إلا من إلا من كان قريبا من الله. فهي إخوان الشهيد اجتهدوا في الدعاء. اجتهدوا في الدعاء. هذا سبحان الله بين السجدتين فاش كتسجد وكتنوض وقبل ما تسجد كتقول واحد الدعاء كتقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني واجبرني وسرني من الخطأ واحد تينوض من, من, من, من السجود تبقى ساكت تا كيسجد تاني تسجد تانية لا راه كاين تماك دعاء والدعاء مستجاب انت راه قدام الله عز وجل اش كتقول لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تشكو حالك الى الله من منا ما من مننا لا يذنب؟ شكون فينا ما كيديرش الذنوب؟ شكون فينا ما كيتجراش على الله عز وجل، لكن في هذيك اللحظة تدعو الله أن يغفر لك، اللهم اغفر لي، وكتجي الذنوب ديالك، وكتبان لك الذنوب ديالك، وترجو رحمة الله وتقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهديني، وعافني، وارزقني، واجبرني. وسترني. شو الدعاء المؤمن؟ شي المؤمن ديما محالهم متصل مع الله تضيق النفس ديالو بشي ذنب او شي غفله او شي مشكل دنيوي فيفر الى الله تمشي عند الله تمشي للصلاه ويسجد والدعاء في السجود مستجاب يشكو بثه وهمه وحزنه لله انما اشكو بثي وحزني الى الله قالها يعقوب عليه السلام أما في القرآن ما شكالش الناس وقال لهم رب شليل والول وشليل الثاني ما بداش كدور على الناس وتيقول لهم راه المصائب تجمعات صائب عليا وأنا رضاقت في الدنيا ما شكى لأحد ما شكى إلا لله عز وجل لماذا تشكو فقرك للناس وشكو فقرك لله للحل بيده لماذا تشكو مرضك للناس وشكو المرض لله الذي وقادر على أن يشفيك اشكوا لله تعلموا أيها الشباب تشكو لله أذاك أحد فشكو أمرك إلى الله وحده لا شريك له من تسلط عليك فشكو أمرك لله عز وجل وحده لا شريك له قم الليل في ظلمة الليل واشكوا همومك وأحزانك لله فستر الله عز وجل مجيبا لدعواتك سبحانه عز وجل. فهذا سبب اول لحصول الرحمه. تحقيق الايمان واخلاص التوحيد لله عز وجل. بقاء امور اخرى ان شاء الله في كل حصه نذكر امرا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل رحمته. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونسألك اليك والحمد لله رب العالمين.